Обстріли у Чаківської громади. Ворог застосовує артилерію та б'є з території Кінбурнської коси. Жителька Миколаєва рік очікує повернення сина з російського полону. Сім місяців чекають допомоги з ремонтом жителі будинку за адресою Даля, 28. Внаслідок обстрілів тут суттєво пошкоджений дах. Повітряне командування «Південь» повідомляє, 24 квітня на Миколаївщині сили протиповітряної оборони збили один російський безпілотник оперативно-тактичного рівня. За даними обласної військової адміністрації, також вчора, 24 квітня, о 19.50 ворог артилерією обстрілював Чаківську громаду з напрямку Кінбурдської коси. Поранених та руйнувань немає. Нарешті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Втрата російських військ станом на 25 квітня. Особовий склад – близько 187 770 осіб. Танки – 3688 одиниць, бойові броньовані машини – 7151 одиниця. 2863 артилерійських систем, 539 реактивних систем залпового вогню, 291 засіб протиповітряної оборони. 308 літаків – 2437 безпілотних літальних апаратів. 294 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни – 5784 одиниці, спеціальна техніка – 345 одиниць, 18 кораблів та катерів, збито 911 крилатих ракет, слава ЗСУ.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 Я потім дзвонилася ще через пару днів, куди, коли одійшла, щоб її ніхто номер не брав. Про зміну статусу з військової частини сповістили 4 травня. Знаю, що постійно вони могли за добу переїхати в три міста. Постійно переїжджали. Ну і е, Лиман, він потрапив до полону в Лимані. Якраз в то время, да, 21-й, 22-й, 23-й, там були тяжкі бої, багато...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 Ну, це вже я почав збивати штукатурку. Я в квартиру потрапив завдяки сусіду, тому що двері вирвало. Коробка просто, ну, разом з коробкою він поміг її відставити. А так, як був дощ в цей день, то тут заливало все. Живемо у бабусі за містом. Все завдяки, в принципі, тому ми, мабуть, і не були на момент прильоту тут. Тому що це була субота, вихідний день, ми з матір'ю разом з кішками поїхали до бабусі туди на вихідні, і вночі це трапилося. Так би, якщо були б тут, невідомо, щоб з нами було, так би я по на автомобіля б лишився, тому що всі машини, які були у дворі, понівучили всі машини повністю. У вересні по тому 22-го року десь о півчетвертої ранку дізналися, що прилетіла ракета під наш під'їзд. Якраз з першого по п'ятий поверх зрувнувалися наші квартири. Звісно, комендантська година. Ми дочекалися, коли її зняли. З сусідами всі, всі разом приїхали сюди. Я з матір'ю приїхав. Піднятися сюди було дуже важко. Ми дочекалися, вже, коли трохи розсвіло. І сусідам почали всі разом потрошку підніматися до своїх квартир, щоб щось робити, витягувати речі, які залишились. Стіни це я вже почав сам збивати, тому що вся штукатурка вона просто відстала. В свій час, коли робили легкий ремонт, то ми шпакльовкою зашпаклювали, і оце завдяки їй просто штукатурка залишилась. Квартира постраждала вся, повлітали всі двері. Це одна двері, яка залишилася ціла. А так кухонна двері, ванна двері вилітіла повністю, Вся, меблі всі повністю постраждали. Можемо пройти на кухню. Покажіть, да. Тут також ну, плитку я вже позбивав, тому що ну, час іде, треба щось робити. Я плитку позбивав всю повністю, а так штукатурка, це просто, що обоє пообдирали і разом з обоємом штукатурка все відійшла. Вікна, це ми дякуємо волонтерській організації АКТЕК, яка допомогла нам поставити вікна. Там друзі приїхали, а Ти як своїх власних я ще не вкладав. Нам була допомога від Красного Креста і від «ООН» грошова. За ці гроші ми з матір'ю вирішили одразу, поки ціни. Ще доступні, ми купили плитку, щоб в подальшому покласти, нові двері замовили, нову мийку купили і лінолеум. І все, грошей більше нема. Тому що все дороге, все піднімаються стіни. Тобто, ось, наприклад, штукатури стіни вже грошей нема, щоб купувати той же цемент, пісок. У мене мать ще попала з інфарктом лікарня, 12-го числа. <кій> Тому що приліт, все на нервах. Ми сюди не відуємось. іноді просто перевіряємо, як квартира в артер, якому стані. Було важко, але треба якось далі жити. ваше Ми коли почалася війна, всі.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 служби МЧС. Почитати МЧС не, на істині не менше ста метрів, не користуватися засобами, зв'язками, щоб не затеренувало. Інженер охорони праці підприємства Олексій Кожокар говорить, працівникам проводять інструктажі новоприйнятим додаткове стажування. Згідно законодавства, там не менше ніж 0,5 відсотка,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 Наводить приклад результатів роботи. П'ять років десь приблизно тому сталося там, нещасний випадок на одному з там стекольних нашої Миколаївщини. Після цього ми почали проводити з цими підприємствами тренінги, е е сім'ярна рада, круглі столи. І більше п'ять років на цих підприємствах поки що, слава Богу, немає ніяких там нещасних випадків. За чотири місяці 2023 року було проведено більше тисячі консультацій. Охоплено орієнтовно вісім тисяч працівників. Говорить чоловік. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Євген Мінаков. Суспільне новини. Миколаївщина.